Ми зробили кришу, купили балки, клійонкою оббили, заділи клійонкою вікна, нам треба вікна, ліс, стропила, балки. Ну, пісок, це мет, ну тут дуже теж великі треба кошти, щоб його це відновити, але ми надію не втрачаємо. Ось такі двері, вікна Від парумайського ТГ ми тільки отримали ремкомплект. Це ремкомплект складається з 1 USB, 20 досок і 10 рейок, клійонка, і, і оце ось, ось, клійонка, ось, ось така клійонка, і получається брезент 6х4. Оце, що я тільки отримала. Є такі деякі люди, що поотримували, шифер, там, які сюди раніше вернулися і в яких можна було Ще стропила було, щоб щось накрити. Зайти оцю лампочку нам тоже дали стол, який ще астамці які... Немає той допомоги, яку ми приїжджали наші з району і наш військовий адміністратор. Ой, військовий первомайський ОТГ, начальник. Але він ждіть, ждіть, має йти шифер, десь він іде, йде. йде.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 Громада дає чуть-чуть, то, що мізер. Хоч у нас село найбільше пострадало, киселька наша благодатна, за благодатне мовчать нічого ніхто не хоче говорити, а дуже хочеться. Мало дають стройматеріалу. треба нам і ліс, і шифер, і нам треба вікна, і двері. Вже є такі домівки, які можуть поставити двері, вікна. Ну, шукаємо волонтерів. Місто трьох тисяч шифер, далі 800 листів, як поділити людей. Поки що мені дали брезенти, я розобновляю стріпила і хочу просто, поки брезентом натянути, ну, щоб хоча б щось робити, може потолки оббивати, буду ЄСБ підшивати, якби наші волонтери чи господарство мені хоча б шифер дало на хату, я під цьому був радий, я вже зліплю, що ну, прийдеться, аби тільки криша була над головою. А так, 20 років вот строїли, ще 20 будемо строїти. Ну, а що робити? Як так можна і шуба, і ми при вони від що. гілка влади е сказала, що з е початку квітня, до кінця квітня, в травні місяці, е велика партія шиферу зайде на нашу громаду і це дійсно зараз відбувається так ведемо переговори із УВКБ із Юнісефом із е, міжнародною організацією з міграції з іншими громадськими організаціями щодо е, значить, логістики і знову ж таки е, я собі ставлю е, за такий е, ну, задачу в першу чергу доставляти шифер на партизанський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 Ну, кошти, так як я отримую, тільки 20 соціалків, все. Ну, якби, оце питання нас дуже турбує. Ну, за що з нас беруть кошти за шифер, які надаються волонтерськими ну, організаціями? вчора дощ сильний ішов. Все потекло. Знаєте, тут мненія різні в селі. І я вам скажу так, що Ну, дело, якщо мій сусід Камазом їде по той шифер на заселя, то йому ж треба щось в бак влити, він же ж не волонтер, щоб безплатно, допустим, возити по всьому селу той шифер. Тобто, естественно, що скидається на соляру. Якщо люди вважають, що це плата за те, що він привезе, ну, хай буде так. Ну, я вважаю, що це просто якби...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 Погрузчик погрузив і е, привіз назад. Ось такі можливі варіанти були. Але ми стараємося зараз на е, навантажувач на ті машини, які їдуть самостійно, ну, тобто із е, бюджету, виділять невелику не, не кількість палива, але виділяємо на, на, на такі потреби. На дану хвилину е, громада отримала порядку 10 тисяч шиферу із у тієї партії, яку ми замовляли, із 22 тисяч. Ну, звісно, зараз е, людей дуже багато повертається, наприклад, уже в партизанському проживає близько 150 людей. І люди хочуть отримувати цей шифер, звісно, ми це е, координуємо, Ми це, ну, спілкуємося з людьми і надаємо.